السلام عليكم هلا والله فتح صندوق جهاز السيريس إكس الجديد من شركة إكس بوكس للألعاب الشهيرة كل عام انتم بخير حاب اني أوريكم هذه التجربة وفتح صندوق واستخدام الجهاز بتقنية 4K الجهاز حجمه وان تيرا المواصفات الهاردوير اللي فيه شاء الله الجهاز حجمه ثقيل جدا طبعا هذا الجهاز شوفوا كيف هذا الاكس بوكس ما شاء الله حجمه ثقيل تستمرون بحديد تابع التجربه هذه ان شاء الله حتستفيدوا من اشياء جدا رائعه لكم هذا الجهاز مثل ما انتم شايفين اس اس 1 يدعم الفور كي بتقنية اف بي اس مئة وعشرين فريم في الثانية من هنا الكرتون باور يور جريمز هنا المواصفات التقنية آه. تقنية فور كي مية وعشرين اف بي اس جيمز اب تصل الى طبعا يدعم ال كي <hesitation> ايضا الطاقة <تصفيق> الديناميك العالي هاي ديفنيشن هاي ديناميك هاي ديناميك ريجن رينج هاي ديناميك رينج <hesitation> اكس بوكس <hesitation> فيز دي طبعا هنا وان تارا معدل الارض المتغير في ار اللي آه خلاني اشتري الجهاز هذا وأخيرا شركه مايكروسوفت دعمت تقنيه البلوري طبعا عارفين كلكم متابعين الجيمز وكذا آه في الاعوام السابقه كانت في هناك منافسه بين اتش دي دي في وبلوري طبعا الاتش دي كانت من انتاج اعتقد آه اذا ما ظني توشيبا او كذا هو تطوير من توشيبا وباناسونيك وكانت البلو من تطوير سوني فالى ان وصلوا آه، وصلوا ل الشركات وصلوا الى تسوي فيما بينهم آه، بدات شركه مايكروسوفت اشترت التقنيه ما ادري اشترتها من سوني او زي كذا لكن هي اصلا ملكيه فكريه لشركه سوني الى انا اعتمدت مايكروسوفت اعتمدت اعتمدت البلو فانا توجهت الاكس بوكس على طول لانه البلو طبعا اللي جيجات فيها اليوم السرعه اسرع من الاتش دي دي في دي اعتقد ان الدي في دي او الاتش دي دي في دي اعتقد انها انتهت والله اعلم لسه يعني او ما عندي اي فكره عنها نفك الجهاز نشوف كيف طبعا طولت معاكم في الكلام نقول نبدأ ما شاء الله مقفل بطريقه محكمه عن شركه مايكروسوفت العريقه السجل هذا ماسكو بالغلط مقلوب دعم الإضافي ما شاء الله يعني الفلبشر الفلبشر مره مضبوط يعني صراحة اوووو غادي اشوف ايش في الصندوق ما في يد شفت هنا كانه الصوره في في يد هنا طبعا الا انا اشوف في يد ولا ما في طبعا المعالج ما ادري هنا مو مكتوب المعالج طبعا المعالج اعتقد من اي ام دي او انتل ما ادري تقدروا ترجعوا لل للهاردوير بس اذا لقيت فرصه مني بقول لكم اه هذا شكله اليد يعني احلى ما عجبني في الاكس بوكس انه معاه سلك اتش دي معاه سلك اتش دي الترا الترا هاي سبيد اللي هو تو بوينت ون يعني يجي مجانا يعني مع ال- هذا فهذا اللي عجبني يعني ايش في شي من توفير المبالغ انك ما تروح تشتري كيبل كيبل الانجليزي الاصلي مايكروسوفت ارشادات حق بعدين نشوف ايش في الصندوق واو واو صراحةً شركة مايكروسوفت قطارية درس ال اللي عجبني في اليد إنها حلوة مسكتها كذا لل لل للأمام وغير كذا آه طبعا البطاريه هنا يا تحط بطاريه بعكس السوني يا تحط بطاريه هنا عاديه اللي هي AAA هذه الترابل اب او تقدر تشتري بطاريه شحن بطاريه شحن وتشحنها من هنا من مدخل التايب سي في اي يعني يو اس بي بتشحنها فتقدر تطور في الجهاز يعني اللي عجبني انه ايش الجهاز تقدر تطور الخامه صراحه ما اقدر اقول لكم مسكه الجهاز صراحه تحمس مسكة الجهاز جدا حماس والله يعني صراحة صراحة يعني أشتحش إنه في جودة ما شاء الله تبارك الله هذه البطارية طبعا أعتقد إنه من درس إل هي من درس إل بس مكتوب هنا ب ب بخط صغير طبعًا السالب ظاهر إنها إيش مخصصة ميس إند جيرمان جيرمان أه فأعتقد إنها مخصصة إيش أو إيمو أو كذا يعني اعتقد يبغالها يو اس بي وتتعرف على ال طبعا نشيل هذا نجيب هذا طبعا اعتقد انه الدائرة تحت هنا او فوق عفوا فايش اقلبه اوه ماي كاد ثقيل ثقيل باور يو دريمز ماشاء الله نفكه نفك العريس على واو واو واو ما شاء الله وحطله زي ما تكون زي الغلاف هذا الجهاز امامكم وصل الاكس بوكس سيريس اس الجديد 2021 <تصفيق> الان وصلت الاكس بوكس على الشاشة نشغل الشاشة الآن آه الآن وصلت الأكس بوكس على الشاشة هنبدأ إيش؟ هشغل الشاشة الان وصلت الاكس بوكس على الشاشه هنبدا الان نشغل الشاشه ونشوف كيف تجربه الاكس بوكس اشتغل الجهاز هناك ونش نسوي نروح أيوة جهاز أعداد نختار إيش ألعاب. يقول أن الرمز الخاص بي نضيف سكاب العربية السعودية كلمة المظهور هنا طبعا يقول اكتشف لعبتك المفضلة التالية اكس بوكس جيم باس التميد شهر واحد بثلاثة ريال و تسعين حللة يتم تجديد في الشهر اربعه وخمسين في الشهر يتضمن اكثر من مئة من الالعاب واحدة التشغيل والكمبيوتر الشخصي ونظام اندرويد الاصدار التجريبي عند توفره واي اي اي بلاي وجولد للعب عبر الانترنت مع الاصدقاء كل ذلك بسعر شهري منخفض يتم تحويل اي وقت يتبقى في الجولد الى التميد لك مجانا نستمتع ايضا بمزايا مثل المحتوى داخل اللعبة وعروض الشركات أه نشوف بوكس جيم باس التميد طبعا مجاني شهر بعدين ايش يبدأ مده شهر واحد يشمل الضريبه وضريبه القيمه المضافه 3.90 ريال التالي ادري فيه بطاقه هدايا او كذا الآن اشتركت في خدمة <hesitation> اكس بوكس باس وننتقل إلى الشاشة الرئيسية واو تم فتح الشاشة الرئيسية شوف الان ايش فيه الان طبعا جاني اعداد الان هل تريد البقاء على تقنيه 4K ام تريد الرجوع الى وضع HD فحطيت والان نشوف الالعاب هذه ريزونانت ايفل المتوفره واو نشوف ريزونانت ايفل شراء بتسعة بستة ب ريال الحركه والمغامره الجزء الرئيسي الثامن توافق ذكي وهنا نشوف الفئة العمرية الحجم 30 جيجا يتم الآن التحديث سبورتيفو نشوف الألعاب المجانية الموجودة لأنه عمال يقولوا في ألعاب مجانية كثير هذي قيمتها ستة وعشرين ريال لا أيوة أيوة. <تصفيق> مشكلة نشوف ايش الألعاب نشوف جيمباز لانه فيه له مية لعبة مجانية خلينا نجرب تقنية الفوركا إظهار الكل مم. أكثر من لعبة في هذه المجموعة باس طيب نشوف إيش الألعاب الموجودة في الاكس بوكس باتل فيلد ثري فور باتل طبعا كل الألعاب حقه اكس بوكس ثري هندرد سيكستي يعني كلها على القديمة يعني منزلينها هنا لك اشتراك بس يلا كويس مو مشكلة مئة لعبة بثلاثة ريال في الشهر ما في مشكلة اوه فيفا فيفا كويس والله طيب نشوف ايش في الالعاب الموجودة الان طبعا يقولوا انه الاكس بوكس تفوق على البلاي ستيشن في منظومة الالعاب يعني منظومة الالعاب اكثر والدعم من مايكروسوفت قوي يعني الان بنجرب الفور كي نشوف ايش في لعبة فيها فور كي اعتقد انه الكول اوف ديوتي و وعينة مني شايف أدعاب جميلة يعني في بعضها ماشي تم رايدر ما في. نزلنا للأخير ماشي في على بأيكس بوكس فورنايت راحت فورنايت امم الصراحه لله يعني الجرافيكس ممتاز يعني ممتاز الجرافيكس يعني بس انه ابغى أشغل اللعبه يعني بشغل اللعبه حملت بعض الالعاب او جالس احملها اتفاجأت في الاكس بوكس سيريس اس انه الداونلود فيه ضعيف ضعيف جدا ضعيف جدا يعني يعني جوال هواوي بي فورتي برو بلس اسرع من الاكس بوكس في الداونلود يعني شوفوا كيف شوفوا كيف جالس احمل شوفوا داونلود بطيء بطيء بطيء الزبال مرة فعاد حنتظر الى ان يتم الداونلود وابدا لكم التجربة الله يعين الان راح اجرب معاكم عدة العاب الحين طبعا حملت بعض الالعاب الطريقة game باس طبعا حشغل 7 اللعبة أنا لعبتها يعني جربتها قبل قليل أعتقد أنها قديمة أو إنه رזולيشن فيها مش يعني مش صافي شوية يعني هو عادية اعتبر. ما ما شفت منها أيش أي فرق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 طبعا اللعبة ما عجبتني كثير يعني الصراحة بسوفها عادية حملت برضو <hesitation> فاينل فانتسي اعملت فورتنايت بس قاعدة تتحمل الان أه هجرب معكم فاينل فانتسي شكلا حلو اللعبة الجرافيك <تصفيق> فيها... عادي او يعني والله اني شايف الجرافيك مره سيء بس لو بها قديم وسادة هي قصة خيالية او شي زي كدا فيها مرة سيء صراحة الإصدار القديم هي. مهم حا جرب لعبة ثانية مشكلة السفرات حقه اكس بوكس بطيئه جدا اجرب لكم لعبه ثانيه اجرب لعبه ميتل جير القديم هي على الاكس بوكس القديم بس اجربها رايت right. هذه اللعبه من شركه كونامي طبعا سلسله السلسله الميتل جير القديمه اللي كانت على بلاي ستيشن 1 و 2 كده جد الجويا شوف طبعا شركه كونامي في الالعاب انا اللي اعرفه انه الشركه تصدر العاب جدا جميله بيرس الناس Who is he you feel now? Can you speak? راي <تصفيق> اللعبه احس انها جيده شويه افضل من هاي اللعب باشكلها حماسيه تقطيع <تكتبه> اكشن يا لكم لعبه ريزيف في اكس فيها تقنيه 4K هي اخر لعبة نزلت للاكس بوكس او هي تتعمل اكس بوكس اكس فقط